<تصفيق> <تصفيق> اخبار اليوم <الجهور> ايون انا عايزك انت ايون انا عايزك انت بقى هو <تصفيق> علي <تصفيق> قلت <تصفيق> <تصفيق> بقى انت بتعمله ده بقى بتضره